The sound is got to start out away yeah teba shukalo potsa porso this is not the padre don't Домівко, мой, мою справу та міркою, Я будемо разом спасати карму. Поцілуй, поцілуй, свої чари домівко, домівко, домівко, домівко, домівко, домівко, Il sogno scorre in un mondo di illusioni e Танцюй, радість подаруй, я тебе чекаю. Поцілуй, поцілуй, ми сніжна, ми побудуй, і підемо сьогод